حفظنا الكريم اسعد الله ايامكم بهذا الامسيه السعيده حضرنا بدعوه من الحبيب الغالي السيد حيدر الميالي ذلك الحناء الشاب المهذب شاكر الميالي حضر معي كل من العازف الموسيقار حمودي الخزعلي وحضرت عدسه قناة متميزون بقيادة ثامر الجميلي وشبر الموسوي، هندسة الصوت نائل مظفر وعادل خضير الخزعلي وها أنا الماثل أمامكم المنشد محمد الشبلي. على الله العظيم الحسبه خليها بخاش وقبالك تجمع بدنياك وك آخر شي تربت فجير تنطيها على عينش مات ما يفيد وك لو تشرب لو تشرب نعر رايح بيها <تصفيق> تغلط على الدنيا تريدها تعليك وك على على تغلط على الدنيا تريد هتعليك هي الدنيا الدنيا هي الدنيا شعليها تغلط على الدنيا تريد هتعليك هي الدنيا دنيا دنيا شعليها دنيا شلون رايد منها بس تنطيك ما تنطيك اذا ما انت تنطيها <مترجم> انا الحمد لله زين باحسن حال أو حياتان مشاكل ابد ما فيها بس شويه هم وفوق حفنه جروح، على شويه هموم وعاده مشيها الدنيا تتعب من تحطني ببالها، انا اول ما صرت وفق نوت رجل عيوننا أو فرزنت نجماتها من إعلالها السلم من اليسرى ما داخل مضيف ومن تلوم الناس قال شمالها السلم شمالها شايل براس حكي نحجي اموت ناس صعدت بالحج المو مالها ناس صعدت صعدت صعدت بالحكي بالحكي بالحجي, بالحجي, بالحجي المواله تنتمنجي تنتمنجي تنتمنجي يقولون جل عيد هالزمنجي يقولون شيري تنتمنجي تنتمنجي تنتمنجي يقولون جل عيد هالزمنجي يقولون شيري أب عمر ما ذي توحي الله رقيب وعلي شاهد عمري ما ماذيت واحد الله رقيب وعلي شاهد جنت منجي جنت منجي يقولون تلعيد هزم نتي يقولون يلا شيل اهه يا الجماعة هنا ما يلا عمام العريس وفواضل عريس وكل سهرانين يا عمي اه روح ملقاك روح اها هسي احكي وياات كل ساعة اقلها اها هسي احكي وياات كل ساعة اقلها غبشة من الصفيح باكر يشيلون حاير بيس اصبر دمع العيون وغبشة من الصفيح باكر يشيلون حاير بي اش اصبر دمع العيون ايا حكي حكايته ايا دمع البكياته ايا حكي الحكايته ايا دمع البكياته وحاير بي اش اصبر دمع العيون وحاير بي اش اصبر دمع العيون يلا شيخ جميل يا خاز علي آه. اجي ليال شي خلص فلي راح اسهر وجمع عيسى اجي ليال شي خلص فلي راح اسهر وجمع عيسى وجربنن وننن شي اه اه اص يا حمودي اه انت يا حمودي او يا حبايب الارض يتفاكرني نشي او يا حبايب الارض يتفاكرني نشي او ما تصيرش بس ولا قلنا ولا أو شأن حسن أمام على الرحيل أو ما يهي من اللي جا والما جاء أو ما يهي من اللي جا والما جاء شلون؟ يا همودي، آه، أوه يا همودي. وانت ما تخليني وحال شالع قلبو بالزيني انا احبك وانت ما تخليني وقلبك يحب السكوت غير لا يمك يموت قلبك يحب السكوت غير لا يموت اول وانت ما لك حيل شالع قلبو بالزيني اجل جالع في المطار يلا جمعه في المطار جماعتك ما يكون هناك افضل ما هناك هاي من من هناك افضل من هناك افضل من يلا, آه. يلا. بيت الغالي مشين الروح انطق چلات باب البيت بيت الغالي مشين الروح انطق چلات باب البيت تفتح ساحه نصيح بصوت قصدك لو اللي. بيت الغالي بباب البيت نفتح بصوت يلا شاير. Ah! then ah. تزعل يا حمودي